Пане Касентине, хочеться почути е, зрештою про ворога все ж таки на запорізькому напрямку. Чи збільше він свою присутність, ну і до чого зрештою готується? Ну, скажімо так, ситуація напружена, але контрольована. Прибувають нові партії ворожих солдатів, але ми повинні розуміти, що перед тим е, такі ж самі партії вибувають двохсотими і трьохсотими в результаті успішних е атакувальних дій е Збройних сил Нацгвардії, добровольчих формувань, всіх, от, хто знаходиться по українську сторону правди і добра, якщо можна так сказати. З сил української безпеки та оборони, якби в ворога дуже багато поранених і важко поранених, вони в низці громад, вже не тільки медичні установи, не тільки дитячі табори, але й заклади, соціального обслуговування перетворили на шпиталі на військові лікарні зараз вони до Бердянського району заїхала партія військових лікарів з Росії та закупованого Криму вони намагаються посилити потужності тих санаторіїв, де лікуються поранені орки? Відповідно, у них кепські справи за собою складом з одного боку, з іншого боку. У них немає проблем з постачанням живого м'яса на лінію зіткнення на території Запорізької області, пане Костянтине, а готуються вони там наступати чи оборонятися? Розкажіть про це, будь ласка. Ну тут у них як завжди російський маразм вони готуються і наступати і оборонятися наступати у них є декілька населених пунктів які вони собі ставлять за мету захопити ну серед них зокрема обласний центр щоб вийти на адміністративні кордони Запорізької області а також вони намагаються ще два населені пункти захопити тому що вони мають важливе значення з точки зору логістики там транспорту постачання Ну і одночасно з цим вони ж не бовдарю, вони бачать загальну картину на лінії фронту і будують такі багатошарові захисні фортифікаційні споруди, це і мінно-загороджувальні, і колючі дріти, і окопи, там різні ці всі комунікації використовують активно примусову працю цивільних заручників. Тобто тих українців, яких вони повикрадали з тих чи інших громад, бо до того вони намагалися там, за гроші запрошувати людей копати окопи, але люди щось не йдуть, е та й гроші вони маленькі пропонували, там буквально сльози, і тоді вони вдалися до своєї традиційної тактики з підпалки шляхом шантажу насилля використовують примусову працю людей для побудови оборонних споруд. Пане Костянтине, хоче започути від вас, і, ну, ми от чуємо, да, про регіони, власне, які, де там, Вагнерівці б'ються під Бахмутом, і не тільки, але, хто тут, на Запоріжжі, частково, як вони, мобілізовані, чи теж Вагнер є там, чи інші, може, ПВК? Дивіться, я скажу тільки про ті ділянки, де стоять хлопці з Легіону Свободи, тобто те, що особисто бачили, пересвічили, це не є загальна картина, загальна картина тільки у Генерального штабу. Тут стоять кадри і російські підрозділи, більша частина з них має постійну прописку на Північному Кавказі, це Дагестанці, Інгуші, Асетіни, є найманці з Південної Сетії невизнаної, є низка зведених підрозділів з тимчасово окупованого Криму. Є морська піхота, є солдати з військових частин, які приписані. Приморський край, Амурська область, Ленінградська область і Калінінградська область. Тут стоять підрозділи, які мають досвід бойових дій, зокрема під час російсько-грузинської війни. Тобто, також низка підрозділів має досвід війни в Сирії. І також тут були помічені вже переформатовані переукомплектовані бригади які приймали участь у вторгненні зокрема на територію Київської області і вчиняли там військові злочини десь місяць чи півтора точно не скажу заїхали чмобіки з башкартостану їм віддали певну ділянку фронту вони там встановили свій блокпост і оцій бетонній загороджені ну, бетонну основу блокпоста обтянули зробили типу в вигляді своєї башкірської юрти і крім того ну це повний російський маразм башкіри вони ж мусульмани але при цьому у них у юрті висять православні ікони прапори Ну це тільки в больної голові росіян може таке все читатися ну в принципі воно і не дивно але е, жарти жартами але я хочу сказати що е, от е, ми бачили низка була вдалих акцій зокрема там і наші приклалися розбомбили в Мелітополі в інших громадах склади боєприпасів росіяни вони ж як підать, будуть мститися і обстрілювати громади які знаходяться на підконтрольній Україні території у них зараз ну, буквально вчора позавчора і сьогодні вночі ми отримали підтвердження у них зайшли на бойове чергування урагани. це оці які далекобійні реактивні системи залпу вогню і тому я всіх закликаю з ким спілкуюся не ігнорувати повітряну тривогу тому що можуть бути обстріли а як показує досвід е, крайніх двох місяців росіяни б'ють виключно по цивільній інфраструктури ну от останній приклад коли ракета прилетіла е, вона впала буквально за 20 метрів від дитячого майданчика де окрім лавочек і качелік е, е, і пісочниці нічого немає який військовий об'єкт вони там зашли але вони від безсилля е, просто пуляють. я ж кажу що тому чергова закликає не ігнорувати дотримуватись правил двох стін і слідкувати за офіційними повідомленнями.